På nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det uden at sige tak. Når jeg mindes alle de nye, såvel som kendte ansigter, jeg har arbejdet sammen med gennem året, glædes jeg over mit arbejde. Jeg glædes over apropos bureau. Tak til alle, som gennem 2019 har været med på vores rejse. Der allerede er noget længere, end jeg havde turde håbet på. I 2019 har vi fået indblik i hverdagen af mange forskellige danske virksomheder og i deres fantastiske produkter og services, hvilket i sig selv har været berigende. Endnu mere berigende har det været at hjælpe med at udbrede og markedsføre deres kendskab. Tak til alle jeres kunder for jeres tiltro til os, og for at I netop har valgt Apropos bureau som jeres marketingpartner. Marketing anno 2019 kan være en meget kompleks størrelse, som kræver utrolig mange færdigheder at navigere rundt i. Vores bureau kan ikke løfte hele pletten, men heldigvis har vi fantastiske samarbejdspartnere, som kan hjælpe os og dermed hjælpe vores kunder med at løfte stort set alle aspekter af marketing anno 2019 og 2020. Så tak skal det også lyde til alle vores samarbejdspartnere for det gode samarbejde. Vi glæder os til at fortsætte ind i 2020 og videre. Apropos bureau vil dog ingen steder være heller ikke for vores kunder, hvis ikke det var for vores medarbejdere. Den allerstørste tak og dybeste respekt går til alle jer, som har været en del af apropos bureaus dagligdag i 2019. For praktikanter til ledelse i alle guld verden. Sidst, men ikke mindst, skal der selvfølgelig også lyden takt. Tak til jer og glædelige nytår, som har fulgt med på diverse medier. Jeg glæder mig personligt til 2020, og alt hvad det måtte bringe, af nye spændende cases, kunder, opgaver og oplevelser. Rigtig godt nytår!